<تصفيق> <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناه اسكندراني العاب النهارده يا جماعه جايب لكم سيرفر الجمل انضم السيرفر ده الاربع سيرفرات السيرفر ده انضم الاربع سيرفرات الاسد والتنين الحفاء والجواد هنشوف دلوقتي. يعني مثلا انا دخلت السيرفر ده. اهو يا جماعة دخلت السيرفر الجمل. تمام؟ اسكندرون على تمام اهو. لو دخلت سيرفر تاني. خش مثلا سيرفر الجود. اهو على ايه برضه الترواجه اهو اهو تمام لو دخلنا سيرفر مثلا السلحفاء السلحفات تات مش ات علا ايه هو هو التراجم برضو اهو هو يا جماعة ودخلنا سيرفر السلحفات برضو نفس النظام نطلع ونخش سيرفر الاسد اهو الاسد برضو علا ايه هو هو غريبة ورا عجيب هو هي هي نفس الشخصية لو طلعنا وتأخلنا سيرفر التنين هي هي نفس الشخصية ما معرفش الجيم دم خمس سيرفرات مع بعض ازاي يعني كده بقى خمس سيرفرات مع بعض الجمال والجواد الصلحفات والاسد والتنين خمس سيرفرات لو عملت في اي واحد منهم ايميل تقدر تخش في الخمسة غريبة ولا عجيبة دوس على الحاله اهو هو هو, هو تروج وكده يا جماعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خمس سيرفرات مع بعض يعني انت تلعب هنا في السيرفر ده براحتك واهم مش عجبنا السيرفر ده اخش سيرفر تاني عشان اعمل شخصيه جديده تخش هتلاقي نفس الشخصيه غريبه والله عجيبة سلام <تصفيق>